de tre fejl vi ofte ser når øh, virksomheder de importerer fra Canada, øh, det typiske det starter allerede med forhandlingen med leverandøren eller i hvert fald aftalen og betalingen, hvor, øh hvor virksomheder de kommer til at betale moms i Kanada, fordi leverandørerne ikke husker, at når de sælger oversøgsk, og så længe de har et momsregistreringsnummer fra modtagervirksomheden, så skal de fakturere uden moms. Det der er problemstillingen, når det sker, det er, at det kan være meget, meget svært at få den her kanadiske moms tilbage, når den først er betalt. Fordi det kan man nemlig ikke få igennem det danske skattesystem. En anden udfordring, øh, som vi oplever, det er, at øh, Canada det er typisk et øh, ex-works-marked, ligesom USA. Det betyder praktisk, at når man køber produkter i Canada, så vil det langt overvejende grad være indkøb, eller køberen, som har ansvaret for at bringe produktet helt fra producenten eller sælgerens adresse hjem til din egen adresse i Danmark. Det der sker, det er så, at hvis du går ud og indhenter nogle priser på transport og du får det, der hedder FOB-priser, det vil sige, at det kun er fra havnen til Danmark, så vil der være en del af transporten, som ikke er inkluderet, som kommer som en ekstra omkostning på et senere tidspunkt. Så man skal være opmærksom på, at Canada, det er typisk X-Works-marked. Det betyder, at når man skal finde transportpriser, så skal man finde transportpriser helt fra leverandørens adresse til din egen adresse, for at sikre sig, at man har alle omkostninger med. Den sidste fejl, vi oplever, det er typisk med mindre og relativt nystartede virksomheder, det er, at de ikke er importregistreret i Danmark, før godset ankommer. Det er nødvendigt at være importregistreret, for at man kan indføre gods i EU i en, uh, en virksomheds navn. Er man ikke det, så bliver godset tilbageholdt af skat, og det bliver tilbageholdt op til 10 dage, før det bliver returneret til leverandøren, hvis ikke man er importregistreret. Så derfor så er det vigtigt, at man får gjort det. Det er relativt enkelt at gøre. Det er sådan set bare at logge ind på virk.dk, og så vælge, at man uh, som virksomhed gerne vil importregistreres. Men uh, man skal lige huske at få det gjort, inden uh, godset ankommer til Europa.